תראו את הקבל הזה, תראו מה קורה כשנמחבר אותו לנורה הזאת. כלום לא קרה, כי הקבל אין אותו. אבל אם נחבר קודם לסוללה כדי להתאים את הקבל, ואז נחבר לנורה, הנורה תדלק. בואו. הסיבה לזה שזה קורה היא שכאשר הקבל טעון, הוא לא מטעם, אלא גם כשחיבלנו את הקבל לסוללה, המטענים מופרדו, המטענים המופרדים רוצים לחזור להתאחד כשיש הזדמנות, כי מטענים שוני סימנים נמשכים. אם סוגרים את המעגל עם חוטים ונורא, תזורו זה. האנרגיה שהייתה אגורה בקבל, הופכת לאור וחום בנורא. כשהקבל מתפרק, ואין עליו יותר מטען להעברה, התהליך נפסק, והאור קבל. סוג האנרגיה הגורה בקבלים היא אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. אם נרצה לחשב את האנרגיה בקבל, עלינו להיזכר בנוסחה של האנרגיה החשמלית. Q, דרך מתח V, השינוי באנרגיה החשמלית של המיטן היא Q כפול V. מה תהיה לדעתכם האנרגיה של קבל הטאום במיטן Q במתח V? Q times V! ומה אני חשבתי שככה זה צריך שהאנרגיה של קבל שווה לחצי Q כפול V. Mm. הנה אם מגיע הזה, איך יכול שזה לא Q כפול V? הטבע של קבל הייתה q כפול V היא במהלך הפריקה כל הנתנים היו עוזבים דרך המתח ההתחלתי V אבל במהלך ההתפרקות לא כל הנתנים עוזבים דרך המתח V בעצם רק הנתן הראשון המובר עוזב דרך המתח ההתחלתי V כל הנתנים האחרים המוברים לאחר היא כן עוזבים דרך מתח הולך לקטן. הסיבה לכך היא שכל פעם שנתן מעבר זה מוריד את כמות המיתנה כללתה האגורה בקב"ל. שכל כמות המיתנה בקב"ל הולכת לתנה, גם המתח אלפנה הולכת לתנה. זכור, שכיבול מוגדרת כמיתנה אגורה בקב"ל, חלקי המתח אלפנה בקב"ל. שנתן תתן, גם המתח תתן. שיותר ויותר מיתנה מעובה. יהיה מצב שבו מיתן עוזב בערך שלושת רבי המתח ההתחלתי. קצת הלאה, נגיע הזמן בו המיתן מעובר בערך חצי מהמתח ההתחלתי. עוד הלאה, מיתן יעובר דרך רבע מהמתח ההתחלתי. והמיתן האחרון המועבר עוזב דרך מתח כמעט תפסי, כי בקבל. אם מחבר את כל האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של כל הזיבות, על מנת למצוא את סך הכל האנרגיה שנמצאה על ידי הקבל, נקבל Q, הוא הקולל הכולל שהיה בהתחלה, בקבל, כפול חצי המתח ההתחלתי על פני הקבל. החצי נמצא כאן בגלל שלא כל המתען עוזר דרך המתח ההתחלתי, V. וממוצר, מתענים עוזבים דרך מחצית המתח ההתחלתי. אם לוקחים את המטען האגור בקבל בכל רגע, מכפילים במתח באותו רגע, ומחלקים בשתיים, מקבלים את האנרגיה האגורה בקבל באותו זמן. ישנה צורה נוספת של המוספה שיכולה להועיל. מכיוון שהקיבול מוגדר כמטען חלקי המתח, מטען מכתוב זאת מחדש כמטען שווה לקיבול כפול מתח. אם מציבים את הקיבול כפול מתח, במקום המטעם, מקבלים חצי כפול הקיבול כפול המתח על הקבל בריבוע. ויש כאן בעיה. באחת הנוסחאות האלה יש וי בריבוע, ואחת האלה יש לא בריבוע. איך נזכור מה זה מה? אני זוכר זה ככה. אם רואים את הנוסחה עם C, לראות באנגלית, רואים את הריבוע. אם משתמשים בנוסחה בלי ה-C לא רואים את הריבוע ב -V. אלה שתי הנוסחאות עבור האנרגיה האגורה בקבל צריך להיזהר המתח V בנוסחאות האלה מתייחס למתח על פני הקבל ולא ראיכך המתח של הסוללה אם מסתכלים על המקרה פשוט ביתר בסוללה אחת טוענת קבל אחד במלואו במקרה הזה, המתח על פני הקבל שווה למתח של הסוללה. אם סוללה של 9 וולט טוענת קבל למטען מרבי של ארבעה קולון, אז האנרגיה הגורה בקבל שווה ל-18 ז' כי המתח על פני הקבל שווה למתח של הסוללה. אבל, אם מסתכלים על מקרה בו סוללות מחוברות למספר קבלים, יש להשתמש במתח שעל פני אותו קבל. במינים אחרות, אם נתון המעגל הזה עם הערכים האלה, ניתן לתבוע את האנרגיה הגרועה בקבל האמצעי על ידי שימוש בחצי QV. צריך ליזהר ולהשתמש במתח על אותו קבל ולא במתח של הסוללה. כשמציבים חמישה קולון עבור המטן, מקבלים שהאנרגיה היא 7.5.9.